Мої шанування всім тим, хто завітав на мій канал. Сьогоднішня моя розповідь про дефлектори для вікон автомобіля. Їх класифікація та принцип встановлення. Досить часто їх ще називають вітровиками. Сьогодні ми не будемо говорити про доцільність чи недоцільність їх використання. Багато хто вважає, що вони взагалі не потрібні. Ну що ж, дійсно, вони не потрібні для вас. Моя розповідь для тих, хто цікавиться цим питанням і хто вирішив вже їх встановити Принаймні, я ніяких мінусів в них не бачу Отож, переходимо до справи Дефлектори для вікон, вітровики класифікують за двома параметрами за формою та способом їх встановлення Спочатку розберемось з формою Вона залежить від того, до якої категорії належить аксесуар Модельний він? Чи універсальний. Модельний виготовляється під конкретну модель автомобіля. Причому іноді може враховуватись навіть рік випуску. Модельний дефлектор враховує всі конструктивні особливості кузова машини, тому легко встановлюється і не вимагає якихось додаткових маніпуляцій. Універсальні вітровики розраховані на широкий модельний ряд. Більш того, іноді виробники навіть не вказують марку машини – для якої призначено аксесуар. Головне, щоб довжина віконного простору більш-менш відповідала довжині дефлектора. Звичайно, такий підхід здешевлює вартість вітровика, роблячи його більш доступним і для пошуку, і для покупок. Але водночас створює чимало клопоту із установкою. А в деяких випадках монтаж взагалі неможливий. Тепер щодо способу кріплення вітровиків. Вони можуть бути вставні та клеючі. Вставні монтуються між рамою дверей та гумовим ущільнювачем, саме туди, куди заходить скло дверей. Вважається, що це більш надійний спосіб кріплення дефлекторів, але багато хто думає навпаки. Тому додатково рекомендується нанести тонкий шар клею, щоб забезпечити більшу надійність кріплення. А клеючі дефлектори мають спеціальну клейку-стрічку. Вони фіксуються до зовнішньої поверхні дверей. Якщо аксесуар якісний, то клейка-стрічка настільки надійна, що вітровики не злітають навіть за сильного потоку зустрічного вітру. Ще одним плюсом таких дефлекторів є те, що їх легко встановити самостійно, без сторонньої допомоги. Саме практичній стороні цієї справи присвячене наступне моє відео. В ньому я покажу, як зробити монтаж вставних та клеючих дефлекторів. Ну, а поки все, бувайте здорові, успіхів вам у ваших починаннях!